Salam dostum, necəsən? Bu videonu izləyə bildiyin üçün həqiqətən şanslısın Bu arada, bunu özüm tərflənmək üçün falan demirəm, yanlış anlama. Sadəcə gündəli həyatın təşvişində tez-tez unutduğumuz bir mövcudan bəhs edəcəm bugün. Ölüm Ki bir spoiler verərək videoya başlamaq sizə Bu videonun sona qədər izləsən də, izləməsən də, öləcəksən. Hər saniyə ortalama iki, bir gündə 155 min insan dünyasını dəyişir. Ya da yox olur. Yəni, hər kəs öz inancına görə cümlənin sonunu gətirə bilər. Bugün səninlə ölümə elm və fəlsifə pəncəsindən nəzər yetirəcək. Hər canlı bir gün ölümü də alacaq. Bunu bilirik. Bəs ölümdən sonra nə baş verir? Hər halda bu sual insanlıq tarixinin ən qədim suallarından biridir. Bəlkə də birincisidir. Nədənsə bir çox mədəniyyətlər tərəfindən doğum çox böyük bir sevincə qarşılansa da, ölüm heç kəsin danışmaq istəmədiyi, belə desək, unutduğu bir gerçəkdir Böyük ehtimalla bunun səbəbi sevdiyimiz insanı bir daha görə bilməməyi, onu belə deyirsək sonsuza qədər bitirməyi, qəbulanmaq istəməməyimizdir. Elə bu səbəbdən, insanlığa bilmə özü də danışmaq istəməmələri çox normaldır və anlayışla qarşılanmalıdır. Lakin ölümü unutmağa çalışmaq nə onun gerçəkliyinə, nə də aktuallığına zərər vermir. Ölümü düşünməyi özünü hob insanlar da olub bu dünyada. Misal üçün, Platon insanın ölümdən sonra ruhunun bədənindən ayrıldığını, əsr-ger-səhliyi gördüyünü, belə desək, dünyasının dəyişdiyinə inanırdı. Əslində, dediyində həqiqət payı var. Bu barədə ətraflı bir azdan bəhs edəcəm. Bəs ölüm nədir və bir insan nə zaman ölmüş hesab edilir? Əslində, bu barədə filmlərin bizdə yaratdığı yanlış bir təsəvvür var. Ölüm insan ürəyin dayandığı anda deyil, dəyandıqdan sonra yavaş-yavaş baş verir. Ürək fəaliyyətin dayandırdığı andan itibarən bədəndə oksijen çatışma mazl Və beləliklər, hüceyrələr bir-bir sıradan çıxır. Yəni ölüm uzun bir prosesdir. Nə qədər uzun olacaq isə insandan insana, belə desək ölümdən ölümə fərqlənir. Dəyiq bildiyimiz isə 15-30 dəyiq oksijensiz qaldıqdan sonra ürəkçi hüceyrələri, bir saatdan az bir müddətə isə ağ və böyrək hüceyrələri tamamilə sıradan çıxır. Bəzi əzələ qruplarındaysa bu proses saatlarla çəkə bilər. Ölüm ayağında olan birinin itirdiyi ilk qabiliyyət qoxu qabiliyyəti iqkən ən uzun müddət fəaliyyət göstərən qabiliyyət eşitmə qabiliyyəti olur. Bu, 2020-ci ildə Elizabet Blondonun başçılıq etdiyi bir araşdırmada ortaya çıxıb. Hər halda, hər birimiz ən az bir dəfə bu sualı özümüzə vermişik. Ölüm zaman nələr hiss edəcəyik və ya ümumiyyətlə nəsə hiss edəcəyikmi? Təəssüf ki, bu günə qədər ölmüş insanları dirildə və onlarla ilə danışa biləcək texnologiya sahib olmad Bunun tam dəqiq bir cavabını verə bilməsək də, belə desək, ölüm qapısından qayıtmış insanların təcrübəsindən istifadə edə bilərik. Bu cür təcrübə yaşamış insanlar, ruhlarının bədənindən ayrıldığını və tünənin sonunda şüx gördüklərini deyir. Bu, bir çox insan üçün ölümdən sonra həyatın olduğuna subut kimi göstərilir. Bəs bu, həqiqətən, öbürü dünyanın varlığına ispatlı mı? Bu suala cavab tapmaq istəyən Sam Parnia maraqlı bir cəhddi imza atır. Həkimimiz xəstəxanada ölmək üzər olan insanların otaqlarına, təbandan asılı üç lövvə və bu lövvələrin divara baxan tərəfində şəkillər yerəşdirir. Onun düşüncəsinə görə, bu lövvələri patent sadəcə ruhu mədənindən yüksəldiyi halda görə bilərdi. Bu təcrübə ölüm ayağında olan 2 insan üzərində aparılmış və sadəcə 300 nəfər həyatda qalmışdı. Bunlardan sadəcə yüzü suallara cavab verə biləcək səviyyədə idi. Təəssüf ki, bu insanların sadəcə ikisi, ruhunun bədənindən ayrıldığını hiss etdiyini bildirir. Təsdiqdən hər ikisi lövfələrin olmadığı bir otaqda malucu alırdı. də beləsi. Bu cür təcrübələrin insan üzərində aparılmasının etik olub-olmamasıyla bağlı müzakirələr va əli üzvlərindən hər dəfə icazə almaq, alimlər üçün yorucu bir prosesi olduğundan təcrübə sıçanlar üzərində aparılır. Burada sıçanların reyq döyüntülərini saxlayan, Belə də isə, ölüm vəziyyəti yaradın alimlər ortaya çıxan nəticədən təcrübləniblər. Beyin aktivliyi ürək dayandıqdan sonra azalmağa vəzinə normal 2 qatına çıxmışdı. Buna əsaslanan alimlər ölümdən qayıtmış insanların yaşadığı təcrübələri açıqlamağa çalışıblar. Misal üçün, tunayın sonundakı işıq oksiptal lobda baş verən oksijen azlığı ila açıqlana bilər. Bu, bizim görmə mərkəzimizin də yerləşdiyi bir bölgədir. Bu bölgə oksijensiz qaldıqda əslində olmayan şeyləri də görə bilər. Ruhun bədəni tərk etmək hissi isə temporal lobilə bağlı ola bilər. Bu bölgə zərə gördüyü zaman belə bir hissi yarana bilər ki, insan öz bədənini tərk edib. Bu hissi meditasiya ilə məşq olaraq da yaşamaq mümkündür. Meditasiya barədə BNX kanalında ətraflı danışmışım. İstəsən bu videoyu da nəzər yetirə bilərsən. Bəs ölüm ağrılı bir prosesli mi? Elm dünyasında təbii ölümdən narkoz alaraq yuxaya getməyə bənzədilir. Yəni, bu proses çox böyük bir ehtimalı ağrısız bir şəkildə başlırdır. Gədim Yunan filozofu epikrunda dediyi kimi, ölümdən qoxmaq mənasızdır və xoşbətliyin sirri canlı olduğumuz zamandan zövq almaqdır. Elə fəlasifədən də söz asılmışkən, bu sual da olmaz. Həqiqətən ölümdən sonra bir həyat varmı? Yoxsa ölüm hər şeyin sonudur? Bu suanın cavabını nə mən? Nə bir başqası sənə verə biləcək. Yaxşı bir isə fiziki olaraq ölümdən sonra yaşamaq mümkündür. Bu gördüyünüz xanım, Henrietta, 1951-ci ilin yanvarında, 30 yaşında xərçəng xəstədindən tutulduğunu öyrənir. Həkimi xərçəng üzərlərindən nümunə alır və bu nümunə bu gördüyünüz biologun əlində keçir. Gör Otto o da durmadan çoxaldığını və yaşlanma bəlidisi göstərmədiyini üzə çıxardır. Henrietta 1951-ci ilin oktyabrın dönməsinə baxmayaraq, 10 hüceyrələri bu günə qədər yaşayır və hərə də çoxalmağa davam edir. Yaxşı, bu nümunən bir qıra qoyub, salımıza bir daha nizəl etdirir. Biz ölümdən sonra fiziki olaraq varlığımıza davam etdirə biləcəyikmi? Nəzərə alsaq ki, ölümdən sonra bədəlimizi təşkil edən molekullar və atomlar yox olmur, sadəcə şəkildə eşdirir, sonsuza qədər bu kainatda var olacağımızı düşünə bilərik. Bu düşüncə ilə bağlı da Beyniqs kanalında iki fərqli videoda bəhs etmişik. Ağılım kəsəndən bəri, yaxamı bıraxmayan bir düşüncəni səninlə bölüşərək, bu barədə fikrini almaq istəyirəm. Biz insanlar gördüyümüz hər şey gerçək olduğuna inanır, ölümdən sonra da hər şeyin olduğu kimi qalacağını düşünürük. Bəs, ola bilməzmi ki, hər şey sadəcə beynimizin məhsuldur. Hükmət, dəva olmasan demədən öncə, şizofreni xəstələri ilə bağlı araştırmalar bir nəzərdir. Sonda Ölüm qaça bilməyəcəyimiz bir gerçəkdir. Bu səbəbdən onu unutmuş kimi özümüzü aparmaqdansa onunla barışmalıq və özümüzü ona hazırlamağa çalışmalıyıq. Videonun sonuna qədər izlədiyin üçün minnətdəram, özündən müqayirət.